دو فیصلے بڑی عجیب بنیادوں پہ ہوتے ہیں دو فیصلوں کو ڈسکس کروں گا اور گورا کیا کہتا ہے ان دو فیصلوں کے بارے میں گورا کہتا ہے زندگی کے دو فیصلوں کو بڑے محتاط بڑے احتیاط بڑے دھیان سے اور بڑے اپنے دل سے پوچھ کے اندر کو ڈسکور کر کے کرنے چاہیے اور وہ دو ڈسین کیا ہیں نوکری کون سی کرنی ہے پروفیشن کون سا اپ نے ٹک لگایا ہے اور شادی کس سے کرنی ہے پرابلم <تصف> کیا ہوتی ہے اچھا گورے کے پاس جواز ہے اور یہ جواز سچا اچھا ہے آٹھ دس گھنٹے کا واسطہ ہے کھانا ملنا ہے صبح ناشتہ کر کے پھر زلیل ہو کے گھر سے نکلنا ہے تو آپ کی جو روٹین پورا دن آپ نے باس کے ساتھ گزارنا ہے پروفیشن میں، انڈسٹری میں گزارنا ہے وہ آٹھ دس گھنٹے آپ اپنی زندگی کا جو سونے کے علاوہ ہم انجینئرنگ کریں میڈیکل کے پروفیشن میں جائیں یا کسی بھی فیلڈ میں جائیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ٹرینڈ کو فالو کر رہے ہوتے ٹرینڈ کیا ہے جی الیکٹریکل والوں کا میرٹ بڑا اوپر ہے اور الیکٹریکل کی جابز بھی شاید بڑی ہیں حقیقت یہ ہے کہ آج کا پہلا جملہ ہے ہے سکوپ سکوپ فیلڈ میں نہیں بندے میں ہوتا ہے اگر بندہ ٹیلنٹڈ ہے وہ سیٹل ہو جائے گا بندہ ٹیلنٹڈ نہیں ہے تو وہ الیکٹریکل انجینئرنگ چھوڑ کے کوئی دنیا کی ڈگری لے کے آ جائے بیٹھا رہے گا سکوپ ہے وہ بندے کا ہے آپ اگر سکلز کی لسٹ بنا لیں سکلز فور اپ گڈ پروفیشنل تو پانچ سکلز میں گنوا رہا ہوں جو آپ میں ہونی چاہیے نمبر ون ڈیسیزن میکنگ اچھی ہونی چاہیے اور ڈیسیزن میکنگ کس کی اچھی ہوتی ہے ٹاپکس